Živjo, živjo, živjo, živjo, si! Zdravo in dobrodošli v Lidlovi Italnici. Danes gremo nekam čisto blizu, gremo namreč na rožnik, ki je naš domač hrib. Če pa slučajno še nisi, te vabim, da se prijaviš na Lidlov YouTube kanal. Poleg naših dogodivščin imamo ogromno uporabnih in zanimivih vsebin in tako boš lahko vedno na tekočem in nič ne bo zamudil. Jaz sem Mija. Danes ni lih idealno vreme, ampak gremo vse v kost, ker ne bomo zapravljali časa, da se valjamo po kavču in gledamo risanke. Raje pa imamo v gost poslušati vtičke in veter. Res pa je, da v takem vremenu potrebujemo malo več energije ali pa kakšno zonalno spodbudo, da se spravimo ven. Kaj Što! Šturovke. A sta pravičena, da so ja. to šturovke. Najtežji se je spraviti, potem smo pa vedno zadovoljni, da smo premagali gravitacijo kavča. Ajde, daj še v gostu? Ja. Samo da gremo v gost, ne pa se nam nekaj zgodi. Ja. Je bolj všeč? Kavček, parisan, kaj ti je bilo šeč? Kavček, pa ali gost? Oboje. <laughs> enkrat nekaj, enkrat nekaj. Ne? Ja. Vsakega mora biti malo. Ja. It was there. ki je kot mi, lahko dostopamo iz Tivojske strani ali pa iz Koseške in gremo zdaj po naši skrivni poti, kot da se bomo izognali tele makedamske cesti. Prvo. nove motivacijske prijeme, namreč Flori gozniš kratek pušča bonbončke zato, ker sama pridno hodi. Na takšnih izletih z otroci si vzamemo čas, raziskujemo, veliko se pogovarjamo, skratka ne hitimo samo na vrh. Na ta način bomo tudi zgradili kvalitetne odnose in pa se med seboj veliko bolj povezali. Evo nas pa smo na vrhu. Zdaj smo tukaj na Cankarevom vrhu, to pa zato, ker je tukaj Ivan Cankar sedem let prebival in ustvarjal. Kaj imaš, kaj imaš? ti. Izlet na rožnik lahko še dodatno popestrimo za obiskom živalskega vrta. Lahko gremo v park Tivoli ali pa v okoliko Seškega barja. Pa imamo že prvo lep nedelski izlet.